بهتر از لاینره از دوستان اگر کسی میخواد توضیح بده میکروفونش رو باز کنه چون نوشتن تحت لحیه انگلیسی اگر انگلیسی کامل می‌دونی عالی اگر نه فنگلیش خیلی سخت خوندنش و درک کردنش اگر کسی میخواد توضیح بده میکروفونش رو باز کنه رایس هند رو بزنید بله حضب نویز دیگه تاثیر آقای آه... آه... باقیری هم دارن بیادش میکنن بذاریم پیامیشون هم بیاد تریند بله ببینید اه... اگر آقای آه... حیلی هم بنویسن قابلیت هایی که خب این تو وجود داره بسیار گسترده است از اینجا شما میتونید کلی اطلاعات رو بگیرید سایت کوین مایر زبونم چخه کوین مارکت کپ وبسایت کوین مارکت ک وبسایت سایت مرجعه حتما ازش استفاده کنید هر روز تو ایوریی هاتون بذارید و هر روز چک کنید قابلیت هایی بهش اضافه میشه حالا روبارری تکنیک و لاینر درستانش چیه؟ دو لاینر، اگر یک سهمی از 100 تومان بشه از 100 دلار بشه 200 دلار 100 دلار رشد کرده و 100 درصد هم رشد کرده حالا اگر از 200 دلار بشه 300 دلار 100 دلار روش کرده ولی عملا 50 درصد رشد کرده و این تفاوته باید خودش رو تو در نمودار نشون بده و این خط و خطوطی که ساپورت و رزिस्टنس میکشیم توی تحلیل تکنیکال باید این خودشو بتونه ادابت کنه و بتونه به شما کمک کنه برای پیش بینی آینده. پس نمودار تحلیل تکنیکالی که بر اساس لگاریتمی باشه به من دیتای بهتری رو ارائه می‌کنه. پس اینجا هم قابلیت دارم که از اینا استفاده بکنم. اسکرول کردم اومدم پایین. نیکسو مارکت اثبات Derivatives که بحث مشتقات اثبات هم که میشه جفت دیگه. مثلا الان اینجا زده دیگه مثلا اثبات Nexo به USDT. USDT. چی بود؟ USDT آخرش نمادش چی بود؟ تتر. آفرین دقیقاً. و تتر یکی از روش‌هایی بود که ما در صرفی های داخلی اگر میخریدیم محدودیت سرمایه‌گذاری در ارز رو نداشتین، میلیون ها دلار بخرید و می‌تونید هم بفروشید. محدودیتایی که حالا صرفی ها دارن با بیلیپ میدن و کارت ملی و حالا کارت ملی هم که فکر کنم خیلی وقت جمع شده دیگه. اینها رو نخواهید داشت. یعنی اون زرنگ‌هاش از اینجا می‌گیرن و به اضافه اینکه دقیقا ایران، خیلی قشنگی رای را احمدی اشاره کردن یک نوع استیبل کوین هست برای هج کردن ما توی بازاره اسکریپتو استفاده میشه ما ایرانی ها برای انتقال پول از خارج از شبکه صرافی بانکی که الان همش دیگه این مشکلاتی که هممون میدونیم باش دست و پنجه نرم می‌کنیم وجود داره دیگه اینا هم نخواهد داشت خیلی هر حال فرزندشون در خارج از کشور یا مادر پدرشون در داخل ایران میخوان پول بین همدیگه رد و بدل کنن مشکلات بزرگی خوردن سری نقل انتقال و کارمزدی برشتنه که این سر ها با این مسدود بودن این چیزها میکشند و بعداً ممکن است بعد خودش که میگیرد درصد یا در دلار تتر ساعت میتونه خرجش کنه بره تتر or day which, which one is better به نظر من ببینید اون هر آن چیزی که چی م... میگن بیشتر از موارد دیگه مورد استفاده قرار گرفته ببین الان شما مثلا دلار ببری سر کوچتون بقالی سر کوچه‌ام میشناسش تا ببری مثلا دلار سنگاپور رو بدی رینگیت مالزی رو بدی حالا یِن و یوانو شاید خب خیلی‌ها بشناسن یه سری ارزای مربوط به یک کشورایی که خب هر کسی اینا رو باش کار نکرده و نمیتونه اصالتش رو تشخیص بده حالا رو همین داستان تتر رو به خاطر کاربرد پذیریش اکثر صرافی‌ها می‌پذیرن، می‌تونید چنجش کنی، حتی یه سری جاهای دیگه هم خارج از خارج از شبکه کریپتو هستن که قابلیت استفاده رو داره. حالا من اومدم اینجا که این صرافی‌ها رو بهتون نشون بدم. ببینید قشنگ شما می‌تونید اگر بخواید مستق کار کنید، دریوتیس رو می‌زنید، براتون یه لیستی میاد، حالا این ایتا داره. خب این مستق نداره. قطعاً اونهایی که اعتبار کمتری دارن، مستق شاهندازی نشده، ولی به صورت جفت ارزی می‌بینید که توی این سرافی ها هست، حتی سیال مارکتو مارکت بزنید براتون اطلاعات بیشتری میده و کانفیدنسی مربوط به هر این سرافی ها رو اصلا خوبی گلووال اگه خاطرتون باشه، پنج شیست سرافی تو دوره قبلی معرفی کردم این جزی یکی از اون خفناشه پس کاهش میکنم دوستانه عزیز من حتماً حتماً حتماً کوین مارکت کپ رو جز کارهای روزانه تون بذارین حتماً چکش کنید بحث بزنید یک خود دیگه از کلاس هم مونده من برم سراغ این یه شاخص باحالی هست ببینید اولا که دیتا توی بازار کریپتوکارنسی کارنسی قسمتش رایگان دار ارائه میشه این لینک هم بی زحمت دوستان برای خود بشه نگه دارن دوست و پشتیبانمون زحمت میکشن این لینک رو در قسمت لینک ها قرار بدن ببینید من میخوام صفحه فول اسکرینش لینکشام براتون گذاشتم البته اینو بمندم اینجا ببینید یه چیزی وجود صفحه منو میبینن همه یه پیام بدین این چیزو بیاد بالا ممنون میشم به و... بسیار ببینید یه سری شاخص وجود داره من به خاطر اینکه تعداد اینا خیلی زیاده مجبورم از همین جلسه بپریم رو اینا شروع کنیم باهاش درگیر شدن چون اگر بخواد همشو من هم ببرم تو فصل 3 بگم اولا که شما اصلاً حجم زیادی میاد منم خودم موافق اینو آموزش نیستن دو اینکه بعد ته این دوره باشه که رسوب کنه برید باش کار کنید جلسه بعد بیایم هم تو که میگفته این چرا مثلا اینجا اینجوری شده بعضی این موارد استثنا داره که شاید مثلا جواب خیلی واضحی برش نداشته باشیم بعد بشینیم بررسی کنیم ترندها رو ببینید ببینید یکی از اون شاخصات خیلی خیلی خیلی مهم ان بیت کوین ریشیو این نسبت به من چه کمکی میکنه؟ آلدیدی اگر این عدد حدود این نسبت را الان ما هم میبینیم. خیلی میخوان یه جایی گوشه ذهنتون داشته باشین. مثلا حدود 8 هم باشه. 0.8 اگر به این عدد رسید NVRV closer eyes push by bottom بزن بخر. چشاتو ببند دو بخر. ولی نبایه فاکتورو این یکی از اون گذینه های خریدته و زمانی که به نزدیک چهار رسید و بعضا میگن حالا بازم چیز داره چهار تا هشت دیگه حوزه ریسکیشه به اون نقطه رسید بدون که تو نقطه فروش هستی حالا برای اینکه شما بهتر تصمیم بگیری باید تایم فریم رو عوض کنید وقتی تایم فریم عوض میشه یعنی چی اگر من بیام یه سهمی رو یه کوینی رو یه آلت کوینی رو در بازه یک ماهه فیلترش بکنم یه ماهه ببینمش بعد بگم تو یه ماهه روان سعودی بعد بیام تو بازه کوتاهتر ببینم در بازه هفتگی هم داره دو هفتهی هم میگه سعودی هفتگی خونسای روزانش هم خونسای، پس من تو همین خونساه بهترین نقطه است برای خریدم چرا چون روان برند بلند مدت ترش کوارترلی ببینم گیرلی ببینم که دیگه فباعث مرات فقط نکتهش اینه که باید دیتاش هم تو سیستم وجود داشته باشه وقتی تایم فریم کم میکنی که حالا تو تریدینگ ویو با هم خواهیم دید اینجا به من چه کمک کنه میگه روند بلند مدت همراه با رشد روند میان مدت همراه با رشد روند کوتاه مدت روزانه ساعتی دقیقی کمتر از یک ساعت در حالات یا حتی نزولی است. پوزیشن اوکازیونه برای خرید پوزیشن اوکازیونه برای خرید چرا؟ چون دیدم میدونم ترند بلند مدتای سعودیه حالا این گروه آقای ایکس صفحه اینستاگرام فلانی تلگرام بهمانی توی ریدیت توی بیت کنتاک بیان بگن که بابا چه حرفیه نه میریزه اینطوری میشه بدبخ میشیم دو... بیس هزار میشه دوازده هزار دلار میشه ده هزار دلار میمونم فلا شما اینا رو کیر نمیکنیم از این گوش میشنوی از این گوش در میگی. بریم رو بحث بیت کوین VR ratioو ببینید این زرد رنگی داره نوسانات قیمت بیت کوین رو میگه و یک VRزی هست که اومده ای حالا اینو بعدا توضیح میدم اینیه نسبتی هم از این MVRوی اومده گرفتن نسبت رو داره میگه تا اینجا رفته بالا من اگر آخرین قیمت رو ببینم 20 تاریخ ژانویه 2021 زده قیمت 34,260 34,260 زرده ق... چیه پرایس؟ این یکی چیه قهوهیه بیام تو پایین ترین حالت یکی از پا... پایین‌ترین ترین پاینتر رو ببینیم دیگه از این پایین تر نداریم 0.395 MVRB ریشیو یعنی همون چهارده همی که ما البته گفتیم 8 این تو چهارده هم هم رسیده و نقطه خور ببینید شما اگه کسی یه بگید من بیختا بیخو گرفتم یه مقداری شک بکنیم اما در نظر داشته باشیم که این در پایین ترین حالتش در بیشترین افتی که کرده این بیارویش به چهاردهم رسیده بریم اینجا بالاترینش 5 و۶ و1 صداق NVR ریشیو در بالاترین قیمتی که این رسیده و از این نقطه ببخشید من بعد بیام خیلی جلو شما شما تصویر من اونجا می بینید خودده باشه که از تا 29 دلار ریخته تا، 66 دلار وقتی که اینجا بالاترین نرخ NVDRV رو تجربه کرده یادتونه یه ویدیو با هم دیدیم جلسات دوره قبل ترین قیمت بیت کوین چقدر بوده چقدر چه تعداد بیت کوین یه دلار بوده میشه بنویسین بله 1309.03 سفه دلار بوده. یعنی هر... من خودم از خودم می پررسم واقعا اون موقع چیکار می کردمم؟ ما موقع درگیر بازار بورس بودم. واقعا این سال مهمی که من من نوعی اون موقع چیکار می اصلاً به گوشم خورده بود داشتم چه کاری انجام میدادم که به این نگاه نکردم یه دلار بخرم اگر یه دلار الان خریده بودی میشه چقدر؟ این 10300 تا رو در این عدده بکنی چندی میلیون دلار میشه دیگه فکر کنم با یه میلیون دلار نمیدونم یه جزیره دوبر تو اقیانوس آرام تاکسی خور چیزی چیزایی بهمون میدن دیگه نمیدن خب این که مزاح بود بیشتر